الصاحب اللي ما يقدر صاحبه لا تحسبه له من الناس القراب لا تحسب الإنسان انسان عاصر شاربه ذيب الطواري ذي مدعي مجاب يشتاق راسك حيث انت جانبه سود الليالي ذيبها ما قطخا مليت من صحبه معانا كاذبه ذي ما معانا قط سدوا اي باب سلام